ویلکم نیو سب کرائبر السلام علیکم سو ڈیلیشیس ٹیسٹی ڈنر رائس وائنیز گریوی سیزلنگ اٹ از مزہ آ کھانے کا لنچ پہ کھائیں ڈنر پہ کھائیں فاسٹ فوڈ ٹائم پہ کھائیں یہ دیکھے میں نے یہ اس کا منچورین بنایا چکن گریوی چکن کے یہ کتنی زبردست گریوی بنی ہے بالکل ہاٹ اور میں نے رائس کے اوپر ڈال رہا ہوں اس طرح یہ دیکھے رائس کے اوپر ڈال کر بڑے مزے سے مزے کے بنے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں تھینکس فار واچنگ مائی